Учасники акції на підтримку Миколаївського глиноземного заводу та акції ⁇ Стоп-шлам ⁇ почали збиратись... біля будівлі суду о 8.30. Співробітники поліції діалогу створили між сторонами кордон. Попри це майже одразу почали виникати суперечки. Я бачу алергію про ці дії. Звичайно, алергія. А тепер і у вас. Ми бачимо вас мільйони головок, щоб хтось діяв. Я не вбиваю нікого, я позавжди вбиваю. Я не вбиваю нікого. Я не вбиваю нікого. Я не вбиваю не вбиваю нікого. Я не вбиваю нікого. Я не вбиваю нікого. Працівників Миколаївського глиноземного заводу на мітинг підвозили автобусами. Їх зібралось близько ста людей. Ми прийшли сюди не тому, що не тільки тому, що ми боїмося залишитися без роботи. Звичайно, ми переживаємо за свої сім'ї і за сім'ї наших друзів, і за сім'ї наших знайомих. Ми прийшли сюди ще тому, що без глиноземного заводу дійсно наступить екологічна катастрофа. В місті. Поки ми піклуємося про шламове сховище, буде порядок. Як не буде глиноземного заводу, як його закриють, то тоді нікому буде піклуватися про шламове сховище». Через поліцейський кордон близько 30 людей. Представники громадської організації «Стопшлам» тримають плакати із гаслами. «Добрий день, чому ви тут сьогодні?» «Брасьте». «Шлама слишком много, 50 тонн шламу лежить» близько Близько 50 тонн. А точніше 47 тонн. Чого ви тут ще робите? Я не буду коментувати. Не хочу з вами вступати. Сьогодні чергове судове засідання апеляційного суду по справі стопшламу. Власне, ми прийшли підтримати організацію, тому що ми бачимо, що які маніпуляції йдуть навколо цього судового процесу, як вони розповідають, що нам розповідають, що ми збираємось зачинити підприємство, ми не збираємось його зачиняти, ми збираємось тільки для того, щоб МГЗ почали дотримуватися екологічних норм. Власне, ніякої мети, щоб завод підприємства закривали, нема. До мікрофона по черзі виходили прибічники та працівники Миколаївського глиноземного заводу. Періодично виникали суперечки між сторонами. Судове засідання розпочалось о 10.30. Через 10 хвилин після цього учасники мітингів почали розходитись. Охорону громадського порядку здійснювали 60 поліцейських. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.